نجات عون الياس جادي يسين يسين ملحم خلف والضاح الصادق رامي فنج بهدفه الأساسي هو فتح الخيارات أمام التكتل الدليلية فتح التواصل بإطار أوسع مع كامل الكتل الموجودة داخل المجلس برايي هذا رح يأثر إيجاباً على فعالية عمل 13 والمشاريع البطنية ترحوها ويجربوا يؤثروا فيها داخل المجلس نحن عنا كثير شكوك بهذا الموضوع ونعتبر أنه ممكن يكون حتى الصندوق السياسي حتى سندوق سيدي. سندوق سيدي. كله الياس بو صعب غسان سكيف ورقة بيضاء أما نواب التغيير فقد انقسمت أصواتهم إذ أعلن النائب فراس حمدان أن عشرة أعضاء من التغييريين سموا سلام فيما امتنع ثلاثة منهم عن التسمية وهم سينتيا زرازير، حليم القعقور، والياس جرادي لن يصوت لصالح أي قرار يخالف الشريعة الإسلامية قد يكون بعض الأراء في بعض الأماكن لا تتماهي مع الاراء الاخري ولكن نحافظ علي هالمجموعه <تصفيق>